היא לא כלום אומתים בואו, סלע פנ, ויאמנים עליחת לא סוד, סלע פלאפי, סלע פלאפי זה בתם, סלע שעשוי מkekזב גילוח, ומודנאים, אפריים, וكيف לשתק איתו? ועכשיו בואו נתחיל. אוקיי, okay, אז מתר, המצ... מתרחמים שes צריך זה, דיבק. יאניו מישתמשת בדיבק, בדיבק של אוניוון, כי קני ריחי בנות אחרות לא לא יבדולו סלע. אמרתי שסלע פלאפי גילוח. אז הנה זה קצב גילוח של ג'ילט צריך גם תמיסה להדשות מגע אני כנעניתי של לייפ של אופטיקל סלי, סלין הנה. אני צריך גם תמיסה של סוד על צריך כמובן סודל אשתייה וצריך למלות אה, כוס ש... של מים חמים כף אחת של סודל אשתייה וחצי כוס של מים חמים אז זה אני אראה בהמשך הסרטון ועכשיו באמת אפשר להתחיל מה סרטון שאתם יודעים מה מפסחים, ו... יאללה, נתחיל אני לקחתי קופצה כזאת מפלסטיק ואני אקח את הדבק שלנו ТАХУТО. ועכשיו אני ישפוח. אני לא ישפוח. שופכ... שפחתי ארבעה. כשאחר זה לא שפיק. אני לא קחתי כיתוב זה כיתוב קילווח. וברק. וברק לא תיזה. אני לא לקחת תקף בשביל שאני אוכל להרבב וכרוון מתחילה להרבב את הקצף לגילוח עם הדבק, כפי שאתם רואים לא צריך ממש הרבה זמן, זה זה, זה מתהרבב ממש מהר עכשיו אפשר לראות שזה עברי ריב כזה וזה הכל אז זאת אומרת שזה מוכן אם, אם אתם רוצים לשים שזה יהיה צבע, אז תשימו צבע מאכל או צבע גואש אבל אני אישית לא רוצה צבע אז אני משירה את זה ככה ועכשיו מה שאני עושה זה קודם כל, אני לוקחת עוד קף. אוקיי, הייתי צריכה עוד קף בגלל התמיסה, אז אני לוקחת זה הצידה. אני לוקחת לשתייה. הנה. אז לי יש אישית שבסגעת. אני פותחת את הקופסה הזאת. имя, какой есть оно это. Э. Дависама то. Э, мы не ухватит миспараим. Кусерет мамашка нта капе. Ой, да что это, ле спикеры не из כפי שאני אעשה את זה מעל הקוס אני לוקחת את הקוס שמה כאן את הקף שמה קף אחת של סודה הנה, זה מספיק ועכשיו אני הולכת למלא הקוס הזאת במים וחצי קוס של מים חמין אוקיי, עכשיו מיליתי הקוס לא שיש כאן סודה, אבל אני רוצה לנציין טיפה להרבב אני ארבבתי ואת בצד אני לוקחת את התערובת שיש לנו פותחת את ניסה להתשוט מגע הנה אני אקח לא... אני sama po ve shaf shufahat sama od ine es bentayem afshar le arbav afshar li rot ze yashar mitgabesh aval kamvan 3 soda le אני צריך גם את הסוד על השטיעה בשביל שזה יהיה פחות דוויק אז אני לוקחת כפית ממלאה בינתיים טיפה נשפח לי אבל לא ומתחילה ו... להרבב יותר מדי כנראה כי רפתי למצלמה קחת את הצדדים אפשר לראות שזה פחות דוויק, ואפשר לקחת זה לידיים לזה לי עצה ממש ממש לא דוויק. בטיפה השלב שאפשר לקחת את זה לידיים, אבל מי שבשך יכול להרבב עוד אני החלטתי לקחת את זה לידיים ועכשיו אני צריכה פשוט הרבה ללוש זה בגלל שזה טיפה יותר דוויק הנה אם אתם רואים שזה בינתיים דוויק או משהו אז תוסיפו את משרל צ'פמגה כי זה מה והנה זה נהיה כבר פחות דוויג לתחל זה לא עושה רעש טוב זה זה יעשה Um, כרגע לא, הוא לא ממש נמתח אז um, אני אמשיך עוד ללוש ואני um, עוד מעד אחר אחר כשהוא יהיה מוכן אז הנה זה הסליים שלי הוא יצא ממש, ממש uh, נעים וכיפי למגע Um, בסוף הוא לא עושה ממש רעש, אבל לדעתי זה ממש לא נורא um, אני אוהבת אותו איכשהו, הוא ממש ממש ממש, ממש, ממש נעים um, אני אוהבת את הצבע שלו, שזה צבע לבן uh, צבע לבן לד... של סליים לדעתי זה די יפה um, הסליים יוצא ממש ממש מושלם uh, ועברי uh, וכמו שאמרתי ממש בתחילת הסרטון, ממש טוב לשחק ו... מקווה שאהבתם את הסרטון שלי יש לי גם בשבילכם טיפ אל תגזימו עם החומרים המגפשים כמו מסלד שטמגה ומסלד דרש דייה ואחרי זה הסליים יצא יותר טוב ואפילו ממה שטיפיתם. תשימו לייקים ותרשמו לערוץ כאן למטה על כפתור הסובסקרייב או על כפתור ירשם כמנוי. ואם הסרטון נגיע ל-5 לייקים אני אעשה עוד סרטון על סליים ועכשיו باي.